Уряд схвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, згідно з яким діти, які залишились без піклування батьків під час воєнного стану, можуть бути влаштовані у прийомні сім'ї чи дитячі будинки сімейного типу на умовах тимчасового влаштування. «Багато діток залишаються без батьківського піклування або взагалі сиротами, і відповідно є нагальна необхідність їх, якомога найшвидше, забезпечення їх захисту. І, перш за все, це може бути за допомогою опіки. Опіка – це такий інститут, який саме розроблено для того, щоб родичі дитини могли якнайшвидше взяти дитину до себе. Також рішення уряду спрощує процедуру влаштування дітей-сирід, дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку або піклування родичів. Відповідно, трохи спрощена процедура для можливості забезпечення діткам, які залишились без батьківського піклування, батьки, яких тимчасово зникли, їх не можуть знайти ніяк і немає документів, які підтверджують, наприклад, не дай Боже, смерть батьків. І для таких випадків розроблена певна процедура. Для того, аби родичам дитини взяти її під опіку, необхідно подати документи за переліком. Довідки від нарколога та психіатра та про наявність або відсутність судимості залишаються обов'язковими. Під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах, в тому числі хрещені батьки з дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування і виявили бажання взяти її під опіку, або піклування, ці люди подають до служби у справах дітей за місцем свого проживання такі документи, а саме заяву, копію паспорта громадянина України, документи, що підтверджують сімейні, родинні зв'язки з особою, тобто це відповідні або свідоцтва про шлюб, або свідоцтво про народження, які підтверджують, що є спільні родичі. Процедура усиновлення дитини чужими людьми складніша. Для того, щоб взяти дитину до родини, необхідно пройти декілька інстанцій, розповідає Валентина Ткаченко. Вообще во время войны были закрыты все реестры, и многие на сейчас закрыты и не открыты, пока не закончится война, потому что не собираются комиссии да, вживую, то есть люди не могут прочитать протоколы решений и проголосовать. Во-вторых, курсы. Нужно вести обязательный курс психологов, которые с вами работают и в законодательном порядке, психологическом. Они же разфункционально вам всё раскладывают, а это идёт минимум 3 месяца, это через день по 8 по 7 часов а, в военном действии. Где ты да, в, соберешь соберёшь в одном... Ну, компоміщення і через день зможете 100% сказати, що ви зможете дати цю всю роботу. Баги поїжджали з городів онлайн. Це не то. Валентина багатодітна мати. До війни вона усунувала одну дитину, під час воєнного стану взяла до родини ще трьох діток. Війна внесла свої корективи, і я дето хочу сказати, що навіть в плюс, ну, як это не, стра... не страшно, как говорится, говорити, тільки потому що что... Ми планували одного взяти дитина до війни, а вийшло так, що ми забрали троїх». Валентина розповідає, вдалося забрати дітей до родини під час воєнних дій тільки тому, що всі відповідні процедури пройшла до повномасштабного вторгнення. Свой... Мы готовились к одному и, получается, до войны прошли эти все курсы и сдали все документы. Это наш очень большой плюс был лишь только потому, что если бы, может быть, этого не было, мы бы уже не смогли забродить. И, то есть он, мы должны были 26 февраля забирать уже своего ребёнка к себе. То есть мы уже прошли всё, то есть оставался вот этот протокол, который бы нам официально дал решение, да, что мы являемся официальным кунами. Так Валентина з чоловіком забрала до родини двох хлопчиків та дівчинку з різних сімей. Зараз усі вони проживають за кордоном. Єлизавета Кротик, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.